Перед від'їздом до табору діти та їхні батьки реєструються. Керівниця групи Надія Кульчицька проводить для них інструктаж. Вона розповідає, які карантинні обмеження діятимуть у таборі. «Якщо раніше приїжджала мама тато і все, дорога родина провідувати дітей, цього року такого не буде. Карантинні обмеження забороняються посторонні особи, як до школи, так само – табір відпочинку, для багато дітей». Ольга Шимків проведжає до табору сина Олександра. «Звичайно, трохи гірше, що нема права провідати, але він вже старший, 16 років. Ми будемо спілкуватися по телефону, ми домовилися, що буде кожного вечора дзвонити. Буде з братом по вайбру спілкуватися, переписуватися». Наталя Задойона – мама дев'ятьох дітей. Каже, троє із них відпочиватимуть у таборі. «Христинка з Миколою їдуть в перший раз, Андрійко їде четвертий. От Нам пропонували різні Тоборе, але так як ми вже були в скоморохах, йому там більше сподобалося. Він з хорошими враженнями, тому і він вибрав, що він хоче туди їхати. І так вирішили, що вони поїдуть всі троє в один табір. «Мені брат сказав, що йому сподобалось табір, йому сподобалось табір, тому що там є тихий час, тихий час, і можна гратись, відпочивати. Там в нього є спортивний майданчик, ввечері в нього починається дискотека. І тому я хочу з ним піти в табір Діана Бойко – донька ветерана російсько-української війни. Розповідає, до цього табору їде вдруге. Б багато хороших вражень залишилось. Було багато веселих емоцій. Це дискотеки і всякі різні так би мов, заняття, там є можливість проявити свої таланти і здібності, знайшла там друзів. У літньому таборі в рухах загалом відпочиватимуть 100 школярів, розповіла представниця міського управління освіти Ольга Заблоцька. За її словами, другу групу дітей до табору повезуть завтра. «Ця практика вже майже 20 років. За кошти місцевого бюджету направляються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Цього року буде направлено 100 дітей. Ціна однієї путівки біля 7 тисяч, 330 гривень в день виходить». Разом з дітьми до табору в рухах їдуть студенти Кременецької педагогічної. Академії. серед них Олександр Ніколайчук, він навчається на третьому курсі. Каже, буде вважатим в одному із загонів. «Дивитися дітьми – це дуже велика відповідальність, потрібно бути уважним, дивитися, щоб нікуди не вскочили, нічого такого не зробили. Будемо старатися зробити для дітей всіно кращим, безпечним і веселим». Діти прощаються з батьками. У таборі вони відпочиватимуть 21 день. Водомицька Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль.